Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelték minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Huna Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 KFT közös élet és ember ismeret fejlesztő képzésén vagyunk. Én Csonke Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyász voltam, mára viszont a PPH tanulévi csoportszervezés szervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falváról érkeztem párommal. Én azért érkeztem itt a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert éreztem, hogy valami másra van szükségem, mint amit addig tanultam. Hogy valami még hiányzik, amivel sokkal jobb dolgokat lehet tenni. Rám talált a PPH több mint öt évvel ezelőtt, és nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ide kerülhettem. Ide vezérelt a teremtőnk. Szedlacsik Miklós egy olyan komplex rendszert tanít, ami valóban minden életterületen segít, ezt megtapasztaltam a saját életemben és a csapattagok életében is. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító kócsképzésein tanultak. Az életemben ö, sokkal jobb élethelyzeteket tudtam tanítani, sokkal jobban tudtam bánni önmagammal, a családommal. Nagyon sok embernek szeretnék valódi segítséget és megoldást adni ezzel a tudással. Nem láttam ő sem reálisan, és amíg az ember önmagát rendben nem teszi, nem tud segíteni senkinek. Az itteni tudással nincs olyan probléma vagy élethelyzet, amit ne lehetne nagyon jól és nagyon gyorsan megoldani. Akik élőben hallgatják Szedlacsik Miklóst, megtapasztalták, hogy a gondolatban feltett kérdésekre is választ kapnak. Mesterünk több. Több médiumi képességgel is rendelkezik. Sok év alatt nem fordult elő egyszer sem, hogy a válasz ne lett volna helyes, és ne segített volna az adott problémán vagy élethelyzeten. Szedlacsik Miklós értünk él az emberiségért, általában megkapjuk azt a különleges tudást, amivel alkalmassá válunk egy új korszak létrehozására, amiért leszülettünk. Hát egy pár szót én is szeretnék mondani magamról, eredeti foglalkozásom mezőgazdasági gépész, még jelenleg szivattyú gépészként dolgozom, de egyre jobban tendálódok a PPH tanuló csapat szervezésre. Rákóczi falváról érkeztünk Árommal, családi helyzeten párkapcsolatban élünk. Hát én is természetgyógyászattal kezdtem szüleim révén, de ö, valahogy mindig benne volt az a kételj, hogy nem elég csak gyógyítani az embereket. Valami olyan tudást kell adni nekik, hogy tudják az életüket helyesen kezelni, és megfelelően bánni saját magukkal. Ezt a tudást találtam itt meg a PPH-nál, és itt találtam meg Szedlacsik Miklós személyében azt a hiteles tanítómestert, amire mindig vágytam és kerestem. Ő általa, és a Közösség által annyira megváltozott az életem, hogy tulajdonképpen szinte azt tudnám mondani, hogy teljesen. Volt egy olyan időszak az életemben, felelősségem halála után, mikor teljesen, szinte tönkrement, és itt ez a lehetőség adott, és ez adott lesz nektek is, bármikor gyertek hozzánk és tanuljatok nálunk. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs,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 hogy tetszik a jelenlegi világ? jó. Szuper. Nem, nem szuper. És mi várható? A jövőben. Tehát. ugye régóta foglalkozok üzleti tevékenységgel és ugye régóta foglalkozok emberekkel is hát ugye ez most már hány éve? 87 től ez hány éve? 35, hát most már 35 igen Hát most volt januárban, 35 éve. Illetve azt nem tudom pontosan, hogy a 35 év mikor volt, de a 91-es, amikor elkezdtem emberek szervezését, az januárban volt, az biztos. Na szóval a lényeg az, hogy ugye régóta foglalkozok emberekkel, és ugye régóta foglalkozok azzal is, hogy mi lesz a jövőben tehát mi várható? és hát ugye mivel pénzügyi területtel foglalkoztam ezért a gazdasági dolgok azok nem estek tőlem távol ugye azóta sem illetve nem esnek tőlem távol azóta sem és ugye azok a jövendőlések ugye a gazdasági területtel kapcsolatban amik amiket megjövendöltem a múltban mondjuk a 90-es években tehát akkor csináltam egy jövendőlést hogy mi lesz itt, én valamikor az bejött na most de hát miért? mert mindig szerettem a számokat és mivel olyan területtel foglalkoztam ami benn közre játszik a demográfia tehát az hogy milyen a lakosság életaránya tehát az élettartam szempontjából tehát ugye milyen a születések száma az idősek generációja ezért ugye hát ez olyan nagy tudomány nem kellett pluszban azon kívül hogy ugye ezzel foglalkoztam és ugye nem tudom mennyire tudjátok hogy egy olyan világban élünk ahol ahol volt két világháború és nagyon érdekes módon ugye mind a két világháború követően volt egy népességrobbanás időszaka tehát ami azt jelenti hogy az első világháború után volt egy népességrobbanás időszak az volt a nagyobbik népességrobbanás időszak tehát hogyha visszanézed ezt a azt a korosztályt, aki a két világháború között született, ott ilyen 6-8 gyerekek voltak Magyarországon. Előtte nem voltak ilyen. Tehát például azok, akik, például az én nagyapáim, azok az 1800-as években születtek, de nekik nem volt 6-8 testvérük. De ők csináltak 6-8 gyereket. Mert ugye ők már a második világ, vagy az első világháború és a második világháború közötti időszakban idézőjelben gyártották a gyereket. Illetve a gyerekeket. És lényeg az, hogy, hogy az első világháború után normál népességnövekedés volt, majd lett egy népességrobbanás nemzedéke amikor nagyon sok gyerek született a két világháború között majd a második világháborút követően ismét lett egy népességrobbanás nemzedéke de már nem ilyen 6-8 gyerekekkel hanem 4-5 gyerekekkel jellemzően majd utána megint visszaállt normál növekedésbe a társadalom, na most ennek ugye ha ezt az ember figyelembe veszi, ugye következményei vannak. Ami azt jelenti, hogy azok, akik a két világháború között születtek, ugye azok már idősek. És, és olyan nagyon, nagyon nagy gond nem volt az ő eltartásuk, mert a II. világháborút követő népességrobbanás nemzedéke még el tudta őket tartani de azóta a 60-as évek óta nem volt népességrobbanás nemzedéke tehát a 60-as évek óta leállt az ilyen nagyszámú gyerekszületés legalább itt a nyugati társadalomban Nyilván most nem Kínáról beszélünk, mert nem Kínában élünk, nem Indiáról beszélünk, mert nem Indiában élünk. Hanem itt élünk ugye zömében, akik itt tanulnak Európában, és, és ugye ránk ez így vonatkozik, hogy azok az emberek, akik a Második világháborút követően a 60-as, tehát 1950-es évek végéig, Születtek, azok sokkal többen születtek tehát sokkal több gyerek volt akkor mint azóta bármikor sőt ugye lehetne mondani hogy a, a gyerekek születésének a száma az folyamatosan csökken a 80-as évektől tehát a 80-as évektől tehát ami azt jelenti hogy a 80-as éves generációja az még kisebb lélekszámú, mint mondjuk a 60-as évek generációja, a 60-70-es évek generációja volt, de nem is beszélve, ugye a 40-50-es évek generáció. ugye nézve. Tehát lényeg az, hogy ennek kapcsán, ugye ez azt jelenti, hogy, hogy van egy, egy olyan fajta működés, hogy a második világháborútól elindult az, hogy a nyugdíjt, tehát nyugdíjt folyósítanak az emberek számára. De gyakorlatilag már mindenhol régen csak az állami alkalmazottak kaptak nyugdíjat. Tehát például mondjuk valaki a postánál dolgozott, vagy a mávnál dolgozott akkor kapott nyugdíjat, más nem nagyon, de az 50-es évektől beindult az, hogy minden területen ugye elkezdtek nyugdíjat fizetni, most már ugye évtizedek óta mindenki, aki bérből és fizetésből vagy vállalkozásból él, annak nyugdíjjárulékot kellett fizetnie, tehát ami azt jelenti, hogy mivel nyugdíjjárulékot fizetnek az, emberek, fizetnek az emberek évtizedek óta ezért ugye joggal számítanak nyugdíjra tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt a mai világban itt nyugat-európában illetve Európában nyugat-közép-európában akkor mindenki kap nyugdíjat kisebb nagyobb mértékben még olyat is láttam aki elment nyugdíjba mondjuk 15 évvel ezelőtt úgyhogy hivatalosan igazából nem nagyon dolgozott legalábbis pár évet összvisz és mert háztartásbeli volt és mégis kapott nyugdíjat tehát mégis tehát na most ugye ennek van egy problematikája, tehát nem kell hozzá jós tehetségnek lenni ahhoz hogyha van egy népesség robbanás nemzedéke és sok gyerek születik és azok a sok gyerek közül ugye nagyon sok felnőtt lesz ugye a túlnyomó többség az felnőtt lesz az azt jelenti hogy az sok adófizetőt jelent sok adó és járulékfizetőt jelent de ha ez a sok-sok ember kiöregszik és elmegy nyugdíjba és utána következő generáció az jóval kisebb lélekszámú akkor ez azt jelenti hogy nyugdíjat úgy lehet fizetni hogyha a jóval kisebb lélekszámú népesség jóval több adót és járulékot fizet vagy hogyha ugye nem akarnak jóval több járulékot és adót fizetni akkor pedig fel kell venni az államnak hitelt hogy a nyugdíjakat tudja finanszírozni és ebbe belefutott az összes második világháborút érintett ország ebbe a problematikába mert mindenütt ahol második világháborút megélték tehát részese volt az az ország a második világháborúnak, ott mindenütt lett egy népességrobbanás nemzedéke, aki bizony már mondhatjuk azt, hogy elment nyugdíjba, vagy mostanában megy el nyugdíjba. Az azt jelenti, hogy a nyugati szférában beleértve az USA-t, beleértve Japánt, mindenütt jelentkezik az a probléma, hogy jóval kevesebb, számszakilag jóval kevesebb az adó és járulékfizető, mint a nyugdíjas és ha nagyon egyszerűen számolgatsz, kis matek, hogy mennyi az átlag nyugdíj és mennyi egy dolgozótól az átlaglevonás? akkor rájössz arra hogy az átlag levonás nem biztos hogy fedezi az átlag nyugdíjat tehát az átlag nyugdíj magasabb mint az átlagkereset fele érted? mert ma az átlagkeresetnek a felét vonják le adóra és járulékra érted? de az átlag nyugdíj az több mint az átlag fizetés fele érted? tehát az átlag fizetés nek a fele az kevesebb mint az átlag nyugdíj érted? tehát nagyon egyszerű példa, én net, nettóról beszélek, nem bruttóról tehát nettóról, a nettó átlag fizetés hát csaknem 200 ezer forint de a nettó nyugdíj, jó azt mondhatjuk hogy nyugdíj amit az emberek készhez kapnak az több mint 100 ezer egy másik Oké? Okay? Másik, hogy a nyugdíjasok száma több, mint a dolgozók száma. Ha valaki azt mondja, hogy a dolgozók száma nyugaton több, mint a nyugdíjasok száma, az hazudik. Az megváltoztatja a statisztikát. Érted? Tehát amikor én nyugdíjpénztár elnök voltam a 90-es években, már akkor volt három és fél millió nyugdíjas Magyarországon érted? a 90-es években és akkor még nem mentek el a népességrobbanás robbanás nemzedéke nyugdíjba érted? még akkor a népességrobbanás nemzedékéből senki nem ment nyugdíjba csak azok akiket mit tudom én ilyen valamilyen betegség vagy akármi miatt elküdtek, érted? és akkor még nem beszélek azokról az emberekről akik mondjuk hát ilyen különböző rokony nyugdíjban vannak oké? Okay? én csak azokról beszélek akik hivatalosan nyugdíjasok na most hogy lehet nyugdíjat fizetni úgy hogy a nyugdíj, tehát a nyugdíjasok száma több, mint a, a dolgozók száma. Egy. Kettő, hogy a nyugdíj magasabb, mint a levont, átlagosan levont járulék és adó. Mondom, átlagosan egy dolgozótól kétszer, még egyszer annyit vonnak le, mint amennyit ő készhez kap, érted? tehát a magyarul az össz megtermelt értékének a felét kapja készhez világos ez? és ez nem a bruttó hanem ezt úgy hívják, hogy bruttó bruttója érthető ez? tehát a bruttodnak is van bruttója mert a bruttód után még egy csomó pénzt fizet az államnak a munkaadód nem a netod után, a bruttod után, ugyanis a brutto és a nettó közti különbséget te fizeted, csak a munkáltató vonja le. És a bruttod fölött még egy csomó pénzt fizet az államnak a munkahadó. Világos ez? Tehát a bruttónak van bruttója. Érthető? És ha a bruttó bruttóját is megnézzük, és hogy te mennyit kapsz készhez, a bruttó bruttójához képest, körülbelül felét kapott kézhes, világos ez? és nem úgy van mint régebben hogy akinek alacsonyabb a keresete nagyobb arányban kap pénzt a bruttó bruttójához képest, akinek magasabb a keresete annak meg ugye nagyobb a levonás, már nem így van mert egységes az adózás, ha sokat keres valaki, ha keveset keres valaki akkor is a, kép, a bruttó bruttójához képest körülbelül felét kapja. Tehát egy dolgozók létszáma kevesebb, mint a nyugdíjasok száma, és az a bruttó bruttója és a nettó között lévő összeg kevesebb, mint amennyit kifizetnek nyugdíjba, akkor vajon szerinted miből fizetik a nyugdíjat? hitelből, világos ez? mit gondolsz? miért vannak úgy eladósodva? ha utána nézel beírod a Google-ba meg tudod találni hogy az országok hogyan vannak eladósodva hogy mennyi az adóságállományuk és azt látod hogy az USA van az élen és akkor jönnek az országok, de akár egy olyan lekérdezés is tudsz csinálni, hogy mennyire, mennyi az egyfőre eső, tehát a lakosság lélekszámára vetített egyfőre eső adósság. Magyarországon ez több millió forint. Nem tudom pontosan most hány millió forint. Ha van egy csecsemőd, arra vonatkozóan is több millió forint tehát a, az adósságállomány, érted? több millió forint amit azt jelenti hogy az ország tartozik valakiknek, most mindegy, most mindegy hogy kiknek ebből a szempontból na most el, ilyen dolgokkal kellett nekem foglalkozni amikor nyugdíjpénztár elnök voltam, érted? ezt úgy hívják hogy demográfia és és ugye azzal is kellett foglalkozni, mivel ki kellett számolni, hogy mik a kockázati tényezők. Tudni kellett azt is, hogy körülbelül mikorra mennek nyugdíjba az emberek, hányan fognak addig meghalni, stb. stb. stb. ilyenek kellett foglalkozni. Tehát ne, elég jól értek ezek az a témákhoz ezáltal, és nekem az nem újdonság, hogy hogy az országok eladósodtak, az csak az embereknek újdonság, hogy eladósodtak, mert az emberek azt gondolják, hogy az országok azért adósodtak el, mert elherdálták a pénzt az állami vezetők de ez nem így van, mert annyi pénzt nem lehet elherdálni, érted? amennyit nyugdíjra fizetnek, meg annyit nem lehet el elherdálni, mint amennyi a nyugdíj és a befizetett adó és járólék közötti összeg van, érted? tehát nem azért hogy védjen bármelyik államot is hanem tisztán kell látni, érted? tisztán kell látni, na most ennek következménye teljesen lehetett látni, sőt ha valaki, mit tudom, olvasta a gazdag papa szegény, Roberto kioszakítól a gazdagpapa szegénypapa könyvét, a kioszak is egy gazdasági szakember, és ugyanúgy leírja a könyvében, hogy ennek mekkora problématikája lesz a jövőben. Ezt ő a 90-es években írta meg ezt a könyvét. És leírta, hogy ennek milyen komoly gazdasági problémája lesz a bolygón. Főleg azok számára, akik bérből és fizetésből élnek. És azok számára, akik nyugdíjasok. Mert ugye, ugye én is azt mondom meg, aki is azt írta annak idején, hogy mi lesz ennek a problematikája? Az, hogy el fog értéktelenedni a pénz tehát úgy, ezt én meg elmondtam, mit tudom én, van aki 25 éve hallgat engem, elmondtam annak idején azt, hogy az lesz a következménye, mondok példát, tehát úgy lehet megoldani ezt a kérdést az államoknak, hogy fogják és eladják, ezt most egy régi előadásomból előszettem fogják és azt csinálják hogy kiadnak állampapírt, kibocsátanak állampapírt az államok és ezt megveszik az emberek, megveszik vállalkozások, megveszik cégek, sőt megveszik országok is képzeld el tehát ki van bocsátva, és azt mondják hogy arra az állampapírra fizetnek ennyi kamatot ami általában magasabb mint a banki kamat Na most, de hozzátenném, hogy az államok java nem gazdálkodik. Érted? Na most, ha egy állam nem gazdálkodik, hogy csinál kamatot? <gül> Abból lehet kamatot csinálni, hogyha a gazdálkodásnak van haszna. Az állam nem haszonelve működik. Tehát hogy lehet annak haszna? Logikus nem. Ha nincs gazdálkodás, akkor nincs haszon. Ha nincs termelés, akkor nincs haszon. Érted hát, hát Tehát hogy lehet haszon? Hát nagyon egyszerű, hogy majd a jövőbeni vásárlásokból kifizetik a hasznot de mi van akkor ha jövőben kevesebben vásárolnak állampapírt mint amennyit állampapírt ki kell fizetni meg annak a hasznát hát ez eleve bukta ez eleve erre kalkulálni, hát hogy vásárolnának több állampapírt az emberek ha kevesebben vannak, sőt hogy vásárolnának többet az emberek hogyha kevesebb a pénzük de hát nem csak az emberek vásárolnak állampapírt hanem mondtam hogy országok is, cégek is stb. stb. stb. de hát hogyha a cégeknek is rosszabbul megy akkor hogy fognak többet vásárolni? Ha az államoknak is rosszabbul megy, hogy fognak vásárolni? Tehát amikor bevezették a nyugdíjrendszert a világban, felosztó, kirovó alapon vezették be a világon mindenütt. Tehát az állami nyugdíjak mindenütt felosztó, kirovó alapon működnek vannak olyan országok ahol háromlábú a nyugdíjrendszer, nálunk is be akarták vezetni de megszüntették és most már csak kétlábú de az a kétláb az, az olyan mint mikor az egyik lábad combba le van vágva érted? tehát mit jelent a háromlábú nyugdíjrendszer? Azt jelenti hogy van egy állami nyugdíjad van egy munkáltatók által befizetett magánnyugdíjad, amit a magánpénztárak kamatoztatnak, és van egy önkéntes nyugdíjad, ami azt jelenti, hogy ez nyugaton úgy működik, hogy onnantól van magánnyugdíjuk mióta dolgoznak, és onnantól van önkéntes nyugdíjuk mióta dolgoznak de akkor is a nyugdíjnak egy harmada az állami nyugdíj és mivel az önkéntes nyugdíj nem kötelező, ezért megspórolhatták egyesek az önkéntes megtakarítást világos ez? tehát ez nálunk is elindult 94 év elején, én be is szálltam abba a dologba, no vannak idején rögtön 94 év közepén és lényeg az hogy ugye megszüntették annak a magánynyugdíjpénztári részét és nem szorgalmazták, nem reklámozták az önkéntes nyugdíjpénztári részét tehát az azt jelenti hogy gyakorlatilag itt Magyarországon és a szocialista országokban egyaránt mindenütt a volt szocialista országokban ott mindenütt igazából egy lábú a nyugdíjrendszer. Ami azt jelenti, hogy állami nyugdíjfinanszírozás. És megtakarításokból származó önkéntes ö, meg ö, második láb az, az viszonylag kevés embernek van, és viszonylag kis összeg. Miért kis összeg? Mert nem 40 éven keresztül fizette világos mint nyugaton és a magán nyugdíjpénztár rész az meg ki lett vonva a forgalomból de azt sem pótolta volna mert azt sem tudták az emberek 40 évig fizetni mert az egész a 90-es évek végén indult tehát nem mindegy hogy 40 évig gyűlik a pénz és kamatozik kamatos kamattal vagy csak 10-20-30 évig óriási különbség Na szóval, lényeg az, hogy ezt ugye foglalkoztam vele, gyönyörűen átláttam. És átláttam azt is, hogy ennek mekkora problématikája lesz azokban az országokban, ahol állami nyugdíj is van. Tehát igen ez nem volt probléma, mert nem volt állami nyugdíj. Nem volt semmilyen nyugdíj, ami azt jelenti, hogy családok tartották el a szülőket, amikor azok öregek lettek oké? Okay. de ugye lett egy olyan tendencia tehát régen a három generáció együtt élt oké? Okay. és lett egy olyan tendencia hogy külön élni külön, külön, külön, mindenkinek külön, miért? nagyon egyszerű mert ha három generáció együtt él akkor nem kell mindenből három de a három generáció különél, mindenből kell három. Tehát a három generáció különélésénél sokkal nagyobb fogyasztás történik. Világos ez? Ha három generáció együtt él, akkor sokkal kisebb a fogyasztás. És ugye mivel? Az egész kapitalizmus arról szól, hogy fogyasz, fogyasz, fogyasz, fogyasz, fogyasz, fogyasz, és nagy baj van, ha nincs elég fogyasztás. Ezáltal ugye elérték, hogy szétmenjenek a családok, és a gyerekeket ugye a három generációs családok szétmentek, most külön-külön élnek, és ezáltal ugye nincs az, mint régen hogy úgy kombenzált az idős hogy besegített az otthoni munkában érted? tehát például mit tudom én a, az idős mama főzött, sütött főzött, takarított, érted? a fiatal az dolgozhatott nyugodtan az idős papa azt pedig karban tartott foglalkozott a kerte stb. stb. foglalkozott az unokával stb. stb. érted? ez ugye most már nincs tehát nincsen megszűntek ezek most ugye külön vannak ezáltal nem is kell hogy főzzön nem is kell hogy takarítson a másik meg nem is kell hogy karbantartson, meg meg fog, vigyázzon az unokára ezáltal ugye mi történik az idősekkel Hát az történik, hogy kapják a nyugdíjat, de gondozni ugye nem lehet őket ugye nem tudják, inkább úgy mondom, hogy nem tudják őket ezért ugye sokan, itt tudom én, beirat, beiratják őket idősek otthonában de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kapnak nyugdíjat kapnak nyugdíjat, a nyugdíjat még egyszer mondom valamiből ki kell fizetni például ezt Görögországban úgy csinálták még 5-6 évvel ezelőtt hogy fogták ki és drasztikusan csökkentették a nyugdíjakat oké? Okay? nem hiszed járj utána, mindegy szóval lényeg az hogy hogy gondoljátok végig hogyha egy ország fölvesz hitelt nyugdíjra mondjuk, mert arra kell fölvenni fölveszi a nyugdíjra a hitelt és utána még a hitelt törleszteni is kell de nincs annyi bevétel akkor az azt jelenti hogy a nyugdíjra és a nyugdíj törlesztésére is már föl kell venni hitelt ami azt jelenti hogy a hitelállomány az így elkezd nőni ennek hatására exponenciálisan, nem lineálisan, exponenciálisan és minél több hitelt és hitelt vesznek föl arra hogy a nyugdíj tudják finanszírozni annál több hitelt és hitelt kell fizetni havi szinten ami plusz kiadás világos ez? és mi történik? Az egész pénzügyi rendszer összedől. Mit mondtam ezt annak idején? Hogy fogják megoldani? Tehát kihelyezték az állampapírokba a pénzt. Erre azt mondják az államok, ó, hát meg tudjuk oldani, hogy azt a kamatot kifizessük. Csak annyit kell csinálni, hogy le kell értékelni a pénzt. Hoppá! Ennyit kell csak csinálni. És akkor már ki lehet fizetni a kamatokat, meg az állampapírt. Világos ez? Miért? Mert, mert jóval kisebb értéket kell kifizetni. Értetek ezt? Ezt? El tudjátok, mikor beszéltem? Talán a 90-es években. És most nem ezt éljük véletlenül. Csak úgy kérdezném, Úgy véletlenül. Nem eljött ez az időszak de nem mondják hogy le kell értékelni a pénzt, nem, annál rafkósabbak sokkal tudod mit csinálnak? azt csinálják hogy nyilván minél több terméknél amit lehet aminél csak lehet úgy csinálják hogy ugye elindult az hogy minél hamarabb váltsanak terméket a gyártók tehát ugye rávették a gyártókat hogy minél rövidebb idő alatt legyen termékváltás tehát régen egy terméket gyártottak 15-20 évig most egy terméket hát sok terméket már egy két évig gyártanak csak például a mobiltelefont gondold végig és utána már nem gyártják, hanem lecseri, tehát kivonják a forgalomból, tehát nem kivonják a forgalomból, hanem egyszer nem gyártják, és helyette hoznak egy új terméket. Oké? Okay? És ugye ez azt jelenti, hogy minél rövidebb időre szűkítették az új termék kiadását, és a réginek a leállítását. Ezt tudod miért jó? Mert nem számít bele az inflációba. Mert egy új termék az új termék. Az inflációba az számít bele, hogyha egy adott terméknek az ára emelkedik. De ha az a termék megszűnik, és helyette egy másik hasonló termék jön ki, az már nem számít bele az inflációba. Világos ez? Ezáltal a statisztikákban lehet sokkal alacsonyabb inflációt mutatni de hát a statisztikák csak számok, azon bárki aki már csinált statisztikát azon lehet szépíteni simán simán ami azt jelenti hogy úgy szépítik a statisztikákat az emberek ahogy akarják tehát emlékezz hát még erre vonatkozóan hofi vicc is volt a mennyit fial a disznó, tudod? Emlékszel rá? Na, hát most ugyanez van, ugyanez van hogy most, most az infláció van ugyanígy, <gül> érted? Ugyanígy, szóval a lényeg az hogy de hát most gondold végig 9, hogy is vagyunk, 17-ben, 17-ben már láttam hogy már be kellett volna dőlni 17. szeptembertől, be kellett volna dőlni a gazdaságnak mesterségesen fenntartották hogy ne dőljön be a gazdaság és kitalálták azt hogy hogyan lehet, baromi okosan kitalálták, hogyan lehet azt megcsinálni hogy a port ne verjék el a vezetőkön a lakosság baromi jó kitalálták. Bevezettek egy vírust. Érted? És így most mindent rá lehet fogni a vírusra. Most senki nem hibás, az a fránya vírus a hibás. Érted? Sőt, lehet mondani, hogy a vezetők, azok a megmentői a lakosságnak mert hát ők megmentők, és megmentői szerepben tudnak tetszelegni baromi okosan kitalálták erre azért annak idején nem gondoltam, hogy így fogják áthidalni ezt a problematikát ennek hatására ugye mi történik? az embereknek tele lett a gatyája ha nem pénzzel, mert nem a zsebük lett tele, hanem itt hátul, a hátsójuknál lett tele a gatyája és az azt jelenti, hogy ha az embernek tele van a gatyája, még egyszer mondom, nem pénzzel, akkor mit csinál? Hát az félés. Fél. Félelem szintjére süllyedtek az emberek. És ezt tanuljuk, tudjuk, akik itt tanulják, hogy egy félelemben lévő ember nem megy lázadozni, nem megy tüntetni hanem otthon cidrizik érted? és azt is tanuljuk hogy egy félelemben lévő ember milyen könnyen manipulálható arra amire akarják hallottam egy reklámszakembertől, hogy két hét alatt át lehet formálni az emberek gondolkodását kettő hét alatt a médián keresztül tehát a tömegek gondolkodását át lehet formálni kettő hét alatt nem 90 nap alatt kettő hét alatt most gondold végig kiknek ugye ezt is tanuljuk hogy kiknek lehet átformálni a, a gondolkodását hát a rossz állapotú embereknek a félelemben lévő embereknek hát most a társadalom nagy része az félelemben van fél ami azt jelenti, hogy azt csinálnak velük amit akarnak gyakorlatilag szó szerint, érted? szó szerint tehát eljutottunk oda, hogy egy olyan világban élünk, ahol lett egy óriási probléma, nem a vírus a probléma, az nem probléma, tudod mi a probléma? A gazdasági helyzet, ez a probléma, és ha te még nem látod át, ennek a következményét a gazdasági helyzetnek, az tudod mi? Akkor elmondom, jó? A gazdasági helyzetnek a következménye az életszínvonalad csökkenése. Amilyen mértékű gazdasági visszaesés van, olyan mértékű gazdasági, tehát hogyha az zuhan, akkor neked is az életszínvonalad zuhanni fog, csak nem abban az időszakban. Miért? Mert sok embernek még van tartaléka, meg még ö, ugye az emberek még ö, ugye valamilyen szinten tudnak kompenzálni dolgokat, érted? De az azt jelenti, hogy előbb-utóbb nem hosszú idő után. Eljutnak oda, hogy elkezd o, nagy mértékben esni, nem azt mondom, hogy zuhanni, esni az emberek életszínvonala. És nem csak Magyarországon, hanem az összes második világháborút érintett országról beszélek. Oké? Okay? Tehát ugye Európán és Észak-Amerikán kívül Japán. Jó? Tehát Japán. A többit nem igazán érinti ez a kérdés mert nem volt népességrobbanás nemzedéke a Kínát majd ezután fogja érinteni, mert ők náluk a népességrobbanás nemzedéke az később volt, az a sok gyerekszületés és utána jött a, a népességkorlátozás, nekik is lesz a gondjuk, csak nem most. Szóval a lényeg az hogy ez azt jelenti, Ugye, amit kioszak is írt annak idején ebbe a könyvébe, hogy ha valaki bérből és fizetésből él, vagy állami nyugdíjból, hát az nagy bajba lesz. Az nagy bajba lesz. De ez a nagy baj, ez kopogtat az ajtó. Érted? Mondok példát. Vettem egy terméket, vettem volna egy terméket, meg is rendeltem de nem azt hozták ki hanem azt a helyettesítő termékét helyettesítő termék, hát én azt gondoltam hogy a helyettesítő termék hát az jó egy kicsivel drágább, hát de ugyanazt tudja tudod mi lett a helyettesítő termék? heted arányban felhigított kicsit drágább de heted arányban felhigított ami azt jelenti hogy ugyanazt a terméket adták el drágában vagyis nem ugyanazt a terméket tehát azt a terméket megszüntették nem lehet kapni sehol érted? az utódját az gyakorlatilag hétszer annyiért veszed meg miért? mert, mert heted higításban van Érted? Heted higítás. Tehát ami azt jelenti, hogy 700 százalékos áremelést csináltak annál a terméknél. 700 százalékos áremelést. Az azért ez brutál, nem? Megnéztem egy tavalyi statisztikai adatot, a legolcsóbb autó, a Dacia, mit tudom én melyik, alsó-középkategóriás típusa volt. 1.909.000 forintén lehetett kapni tavaly és megszüntették az, az autót most ezer az utódja érted? tehát az akárhogy nézem több mint kétszerese, sőt több mint két és félszerese érted? az utód durva, nem? szóval ezért mondom hogy az embereknek mondom még egy darabig nyilván van akik már nem tudnak annyit vásárolni és ezt érzik de akinek van tartaléka az még egy darabig tud mi a jó isten ez ez hihetetlen le kell a skype-ot lőnöm Nem, mert beteg ez az ember komolyan mondom ilyenkor hív Pedig tudja hogy képzést tartok hol a skype-om Na most hívja ha tudsz ezt is lehúzom Okay. Jó. na szóval gondoljátok, gondoljátok végig és az emberek azok úgy általában hogy működnek? hát rövid távon gondolkodnak, az a rövid táv a hónap végéig meddig? a következő fizetésig tehát gondold végig -e ez hogy működött régebben, ez úgy működött régebben hogy Például itt Magyarországon az emberek 85%-a az, az uh, háború előtt, a II. világháború előtt, az a mai értelembe vett vállalkozó volt. Az azt jelenti, hogy vagy saját boltja volt, vagy saját földje volt, vagy saját állatai voltak, vagy saját uh, izé, ilyen, Hát ilyen szolgáltatása volt, ami például a, nap a nagyapám cipész volt. És mondod végig, 15% volt, most gyerekek nyilván nincsenek benne a statisztikában, hanem a felnőtt lakosság, 15 a volt alkalmazott. És az azt jelenti, hogy aki vállalkozó volt, az hogy dolgozott? nem feltétlenül úgy dolgozott, például gondold végig hát mire felnő egy állat és abból pénz van az hány hónap? sőt sok esetben év ha a Földön terméket termel valamilyen növényt, érted? hát az sem a hónap végére már pénzt hoz de ha valakinek boltja volt gondold végig mennyi mindent kellett vásárolni ahhoz hogy azt megvegyék és azt se vették meg a hónap végére az összeset vagy ugye úgy működött hogy volt hogy többen vették igénybe azt a szolgáltatást volt hogy kevesebben ezért a bevétele is változott és ugye a 20-as évek után a múlt század 20-száz évvel ezelőtt ugye elindult az hogy menjenek tömegesen az emberek dolgozni alkalmazotti viszonyba. ezáltal ott hagyták az ilyenfajta munkalétet, tehát az ilyenfajtát. És ugye szépen bejött az, hogy először naponta kaptak bért, utána hetente kaptak bért, most meg már havonta kapnak bért. És az, ugye bejött az a gondolkodás, hogy ma dolgozok, és nem kell soka, so messzire terveznem, mert a fizetésig kell csak terveznem, mert fizetéskor megveszem azt, amit tervezek érted? tehát ez mit ért el az embereknél? hogy kinevelődtek sőt ugye generációk már bele se születtek az ilyenfajta gondolkodásba kinevelődött belőlük az előrelátás, kinevelődött az hogy ma dolgozok és majd ekkor és ekkor lesz belőle pénz de nem a hónap, hónap végén de ez nem csak ezt jelenti hogy majd később lesz pénz hanem azt jelenti hogy annak régen úgy kellett terveznie, hogy hónapokra, évekre előre, érted? például egy állattartónak, mire egy újszülött kis bika fölnőtt és eladta, az nem fél év volt, érted? szóval lényeg az, hogy, hogy előre kellett tervezni, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte éveket ha valaki meg még nagyobb vállalkozást csinált, akkor meg aztán tényleg éveket kellett előte, előre tervezni. És az emberek hozzászoktak erről az egyik hónapról a másikra élés. Tartalékot azért csináltak a legtöbb ember manapság, nem azért, hogy valamire, valamit vegyen, vagy valamilyen célból tartalékol, hát az, az, a, az a biztonsági tartalék ha valami van akkor legyen mihez nyúlni tehát az emberek nem gondolkodnak hosszú távon hanem teljesen mondom csak egy hónapos, max. egy hónapos távlatban gondolkodnak és ennek az lett a következménye ugye hogy hogy ebből annyira ö, tehát ebből a fajta gondolkodásból annyira kinevelődtek hogy nem is tudnak hosszú távon gondolkodni na most ezáltal ha az ember nem tud hosszú távon gondolkodni akkor nem lát előre folyamatokat, érted? tehát akkor nem látja azt hogy nem csak az ő életében hanem mondjuk az ország életében vagy mondjuk annak a földrész életében, ahol él, mi lesz a jövőben a, a fejlődés vagy visszafejlődés, érted? mert ha a saját céljaival nem foglalkozik hosszú távon, nincsenek saját céljai, akkor miért foglalkozna azzal, hogy mi lesz két év múlva, vagy három év múlva, vagy tizenöt év múlva a világban nem tudom világos-e, amit beszélek Hát ez onnan indul ki, hogyha egy ember azzal foglalkozik, hogy mi lesz egy hónapon belül, akkor a világhelyzetben is azzal foglalkozik, hogy mi lesz egy hónapon belül. És nem is érdekli, hogy mi lesz 5, 10, 15 év múlva, érted? De azzal sem, hogy mi lesz egy év múlva, mert a saját életében sincs egyéves cél. Érted? És emiatt az emberek beleestek egy olyan csapdába, hogy azt hiszik, hogy van tartalékuk. Aha, és akkor mi megkérdezném. Igen, de meddig? Ugye lehet, hogy egy kicsit későn kezdtem el tanítani 2017-től, hogy legyen három éves tartalékod. Három éves. A három éves tartalék azt jelenti, hogy annyi tartalék amennyit keresel havonta tehát magyarul 36 havi tartalékod legyen 36 havi keresetednek a tartaléka, ha a ketten vagytok, ketten dolgoztok akkor mind a kettőnek 36 havi tartaléka, érted? és akkor ugye nem tudom mennyit tettetek ezért nem tudom ki mennyit tett ezért de majd meglátjuk hogy hogy érdemes volt -e tenni jó? én meg azt mondom előre hogy aki tett annak biztos hogy érdemes volt tenni aki meg nem az meg ráfarag ha csak ugye mint Kiyosaki is mondta nem hozol létre egy pénzkeresési egy másik pénzkeresési forrást, mert ugye én nekem ezt tanították, nem Kiyosaki még Kiyosaki előtt tanultam azt hogy nem az a megoldás hogyha romlik a gazdasági helyzeted hogy spórolj, hanem az a megoldás hogy termelj több pénzt, teremts több pénzt, érted? Na most, de úgy van vele az ember, hogyha pénzteremtésről van szó, akkor a legtöbb ember úgy gondolkodik, hogyha 20%-kal több pénzre van szükségem, akkor 20%-kal többet kell dolgozni. De ez megint alkalmazotti gondolkodás. Mert az embernek mindig azon kell gondolkodnia, de mindig főleg egy olyan világban, ahol nehezülnek a helyzetek, mindig olyanba kell gondolkodni, hogy hogy lehet kevesebb munkával több pénzt keresni tisztességes úton. Érted? Na most egy átlag ember számára én ugye vállalkozásokkal foglalkozok, cégem volt, nem is kis cég, piacvezető, stb. stb. amit el tudunk képzelni minden volt itt az elmúlt 37 évben és azóta csak egyetlen egy dolgot tudok ami egy átlag ember számára tisztességes úton megvalósítható és biztosan tehát biztosan ezt pedig úgy hívják hogy hálózatépítés oké, okay. mert a hálózatépítésben azok utáni, azoknak a munkája után is tudsz pénzt keresni akik hálózatépítőként működnek a csapatodban tehát nem csak te vagy hálózatépítő, hanem azok is akik a csapatodban vannak és azután is tudsz részesedni tehát én próbáltam mást találni a világban de egy átlagember számára nem találtam semmi mást. Érted? Na most, de azon belül egyáltalán nem mindegy, hogy mivel foglalkozik az ember. Tehát milyen szolgáltatással, vagy milyen termékértékesítéssel foglalkoznak ott abban, abban a hálózatépítő kereteken belül egyáltalán nem minden, tehát olyan kell amire az embereknek szükségük van tehát tényleg szükségük van és etikusan csak nem csak látszatra van szükségük azt utána kiderül hogy az az egész egy nagy kaka, <gül> oké? Okay. hanem tényleg szükségük van és azóta képzeljétek el, jött az aranykor kérdés Hoppá. Vissza? tehát jött az aranykor kérdés, és az azt jelenti hogy én azt látom hogy ha itt ezen a bolygón nem lesz aranykor akkor te csinálhatsz akármit, meg én is, csinálhatunk akármit minden megy a levesbe, érted? egy biztos a haláloddal semmilyen vagyon nem viszel magaddal a haláloddal egyetlen egy dolgot vihetsz magaddal akármilyen hihetetlen az pedig a tudásod az azt jelenti hogy amennyi tudást szereztél ebben az életedben az hozzáadódik az előző életednek a tudásaihoz. És amikor visszatérsz a fenti létformába, akkor az összes életednek a tudását visszakapod. Érted? Ami azt jelenti, hogy egyetlen dolgot tudsz magaddal vinni a haláloddal, a tudásodat, semmi mást de nem kell tanulnod, maradj hülye semmi gond érted? az a legjobb, mert a hülye nem lát semmit érted? és mondhatni azt, hogy boldogok a hülyék szó szóval szerint és a kérdés az, hogy meddig? ez a kérdés oké? meddig? mert nem az lesz a probléma hogy nem lesznek termék, jó megyünk afelé hogy úgy fog működni mint a szocializmusban hogy idő lesz mire megkapsz egy terméket, nem egy élelmiszerről van szó és akkor az élelmiszerek nagy része is majd szezonális lesz mint akkor volt nekünk ez nem furcsa, én ebbe éltem tehát semmi gondom nincs ezzel majd azoknak lesz furcsa akik nem ebbe születtek bele Tehát miért megyünk e felé? Mert nem fognak raktára termelni semmit. Érted? Semmit. De az élelmiszert sem fogják raktára termelni. Mert nem fogja megérni. Érted? Magyarországon az ilyen hűtőházakat, tudod mikor kezdték ebbe bevezetni a 80-as években? ahol ugye tartották a termékeket azon a hőfokon sokáig ameddig kellett, előtte nem volt? szóval lényeg az hogy gondolkoz. tehát egy olyan világban megyünk ahol a pénzed ha nem növekszik annyival mint amennyire az árak akkor te nagy bajba leszel Érted? és a fizetésed tehát amikor infláció volt bárhol a világban, a bérből és fizetésből és nyugdíjból élőknek a jövedelme sosem növekedett olyan mértékben mint a pénzromlás tehát soha sehol érted? soha sehol tehát de te tudom hogy optimista vagy és arra gondolsz hogy majd a te fizetésed vagy a te nyugdíjad az fog emelkedni annyival vagy a te segélyed, ha segélyből lesz, fog emelkedni annyival mint az áremelkedés csak ez nem optimizmus hanem ez hülyeség, érted? Tehát itt van egy olyan lehetőségünk, ahol tudást adunk az embereknek ezekre a területekre. Mutatom. Itt van tíz terület. Ha ezen a területen kapsz tudást és lehetőséget arra, hogy gyakorolj, akkor fogsz tudni boldogulni. amiben ahogy csináljuk amit nyújtunk az embereknek az ma bolygó szinten teljesen egyedülálló te teljesen egyedülálló de te nyugodtan csinálj olyan dolgokat a világban ahol sok ezren vagy sok tízezren vagy sok százezren csinálják csinálj nyugodtan de hogy abból nem fogsz tudni annyi pénzt teremteni amennyi neked elég lesz a jövőben az olyan biztos mint hogy erről én most beszélek mert ez úgy működik hogy minél többen csinálják annál kisebb üzlet, világos ez és ezt pedig csak mi csináljuk pph-sak oké? Okay? ami azt jelenti hogy a tanulók szervezhetnek, csak kizárólag a tanulók szervezhetnek tanulókat. Nem kötelező, ez egy lehetőség. És minden tanuló szervezéséből jutalékot kap méghozzá 32%-tól 75%-ig terjedő összegben. A tandíj 32-től 75%-ig terjedő összegben. És a csoportod után akik a csoportodban szerveznek, tehát a tanulók, a csoportodban lévő tanulók szerveznek tanulókat azután is tudsz részesedni 3%-tól 42%-ig terjedő összegben oké? Okay? ez attól függ, ez attól ig, hogy milyen hatékony vagy tehát az azt jelenti mennyire, mennyi időt szánsz rá a szervezésre és mennyire használod a módszereket? Vagy csinálod tovább az ostoba szervezést, érted? Mert lehet ostobán is szervezni. Meg lehet okosan is szervezni. Szóval lényeg az, hogy ha a jövőben nem lesz elég a pénzed, akkor akarsz majd nekiállni pénzt keresni tehát az emberek ha tele vannak problémával akkor már ritkán kreatívak tehát van egy ilyen mondás hogy a kutat addig kell kiásni amíg nem vagy szomjas érted? nem akkor kell kezdeni a mikor már az ember majd szomja hal mert akkor az már nem fog működni itt van egy lehetőség hogy megváltoztassd az életed és olyan életet élhess amilyet szerettél volna függetlenül attól hogy mi van a világban, érted? Mert ez úgy működik, hogy minél nagyobb baj van a világban, annál többen fordulnak a szellemi fejlődés irányába. Ennyi. És ha ezt te nem látod át, akkor nagyon rövid látó vagy. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a képzést. Ha, a, ha ezek után sem gondolkoznak el az emberek, akkor nincs olyan dolog, amin el tudnak gondolkozni. Én az életem legjobb döntésének tartom azt, hogy elkezdtem itt a képzést és azóta is itt tanulok, ennek most már több mint öt éve. Azt tudom javasolni neked, ha már találkoztál a PPH-val bármilyen formában. Azok jelek, biztos vagyok benne, hogy nincsenek véletlenek, és akkor itt a helyed. Mi már megtapasztaltuk, hogy Szedlacsik Miklós amit tanít, amit tanácsot ad, az mindig betű szerint úgy történik. Tiszta, hiteles forrásból kapja az információkat és a szakértelme, ami nagyon sokat nyomlad van. Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a földön, mert nekünk kell létrehozni, megcsinálni. Ehhez fejlődni kell, a lelkünknek kell bizonyos szintre felfejlődni. Ehhez itt megvan minden tudás, az alkalmazási technikák, a személyes segítség és az összefogás is. Egy sokkal jobb élet lehetősége, egy nagyon minimális összegért, ami egy hónapra 30 óra tudásért, 9800 forint, 330 forint óránként, azt hiszem, hogy ezért sehol semmit nem lehet kapni. Az első hónap ettől eltér, 19700 forint, amit máshol egy óra tanácsadásére elkérnek. Következő problémánál következő összegek. Itt egy olyan szintű tudást kapunk ezért és segítséget, amivel valóban meg lehet oldani ö, akár a gondjainkat, problémáinkat, akár az élethelyzeteink elakadásait. Akik itt tanulnak, azok képessé válnak ö, ezt a tudást alkalmazni az életükben. És mások tanítása még a mi feladatunk. Hát én is szeretném megköszönni Szeretlcsis Miklósnak ezt az előadást. Hát nagyon gondolkodtató volt szintén, ugye, hogy csak magamra visszatérve, hát én is még mindig alkalmazotti létformában vagyok, de nagyon ki kéne lépnem. És akik most hallgattok, az négy tanácsot szeretnék mondani. Aki az életedbe jön, az a megfelelő ember. Tehát senki sem kerül véletlenül az életünkbe, körülötlenek levő emberek, akikkel találkozok, okkal vannak mindig ott. És én ezt csak a PPH csapatán belül, Szedlacsik Miklós vezetőnket csak ajánlani tudom. Nem véletlenül hallgattad most, ha hallgattál minket. Második olyan, hogy ami velük történik, annak pontosan meg kell történnie. Tehát tulajdonképpen itt is semmi nincs véletlenül, így kellett lenni, erre szükséged van, és tanulj ebből a leckéből, hogy tovább léphessünk. Harmadik. Bármikor elkezded, az a megfelelő idő. Mindig a legjobb időben kezdődik el minden, nem előtte, nem utána. És a legjobb idő mindig a most. Hát most gyerekőzénk itt a helyed. Negyedik: Ha valami véget ér, akkor véget ért. Ugye, ha valami véget ér, akkor az nem véletlenül volt életedben. El kell köszönni tőle, és el kell engedni, és le kell vonni belőle a megfelelő tapasztalatokat. Hát most szünetet tartunk, szünet után kócsképzésünk lesz, személyiségfejlesztő kócsképzésünk lesz, mert szeretettel várunk, ha szeretnél részt venni és olyan lehetőségen vagy meg tudnézni itt a helyed, ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örültünk, hogy részt vettél, megtisztelnél minket és elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik, 50-kor kezdünk.